niimesed on nagu nii haiged me ei pea olema haiged võime taimed ootud või see on neid kõrvitsa see on neid ma ei tea, kas kartulid ka võid ja... Taavaline seeneid taatart, maisi. Ja ainult sellest juba saabki süüa. Tegelikult nüüd üli kasvatab juurde kanepid, kanepipüli. Ja ei olegi aigusid. see on nagu nii lihtne see ongi et nagu, mis ei ole lihtne, on seda välja mõelda, kuidas inimesed valisid, et oleme nagu ebaterved, et saaksime süüa midagi muud, mida me oleme harjutanud ennast sööma, mis isegi tegelikult ei, ei olegi nii väga erilist mahts, et me paneme kokku nende ja ma itse ainult aga tal peaksel suure toidust tegelikult siin näiteks ei ole ma üldse, ma pole siia soola pandud ma pole mitte midagi pandud noh, muidugi praadisin siin porgandid siin panin natukene tegelikult tegelikult ma panin natukene talu võid sinna, aga aga isen nagu nii maitseb. Et nagu nii maitsel, et ma lihtsalt ei... Et, no mida siia juurde panna veel. See on lihtsalt nagu nii hea. Kogu see kom kompatsion. Isegi seda ainult süües selles mõttes, et... olukorda, mis planeedil on. Mitte me sa teaksime, mis see olukord siin on. Või mis, mis, mis, mis, mis see tähendab. Aga võtaks terve riigi